Moikka kaikki siellä kotona. Mä olen Anni ja mä näytän nyt teille, miten tehdään tällainen orikamilintu. Mulla on aikakauslehdestä lehdestä leikattu tällainen 13 ja 13 neljä. Tota, nyt käännetään se tällaiseen salmiakkikuvioon. Ja sitten taitetaan tämä sivu tälle toiselle puolelle. Noin suurin piirtein keskeltä. Sitten viedään täältä tämä toinen puoli. Ja nyt kannattaa että tähän nyt suhtollaisen leveä kokoinen osia, koska siitä tulee linnun siivet. Sitten otetaan täältä tämä ylempi kulma suuren piirtein keskelle. Ja sitten taitetaan. No. Sitten tässä on nämä linnun siivet, niin otetaan täältä toinen siipi, viedään se tonne. Toista siippeä vasten suurin piirtein että ne kohtaa aika hyvin. Ja sitten tänne keskelle tulee tää taitos. Sitten tehdään se linnon vartalo niin, että viedään tää toinen siipi tänne alas ja siihenkin kannattaa nyt jättää muutamia senttejä. varaa. Sitten viedään tää toinen siipi vielä tänne toiselle puolelle alakautta ja taas sitten Siivet vastakkain. Ja toitetaan täältä alhaalta. Noin. Siinä on sitten vielä toi nokka. Eli otetaan täältä tämä kulma ja viedään se tonne alaviistoon. Noin. Siinä on sitten orikamilintu valmiina. Kiitos kun katsoitte. Moikka!